a creación de combustibles usando dióxido de carbón. Como xa todos sabemos, os combustibles fósiles son fontes non renovables que acabarán por esgotarse. Necesitamos sustituílas por novas formas renovables. Fai que se está intentando empregar hidróxeno molecular, pero seu transporte e almacenaxe é un gran obstáculo. Físicamente pode almacenarse na súa forma diatómica, en tanques a altas presións e baixas temperaturas, pero energéticamente é pouco eficiente. A alternativa é almacénalo en enlaces químicos, por exemplo, empregando ácido fórmico. O ácido fórmico ten unhas propiedades que o fan extremadamente útil para esta tarefa. É líquido a temperatura ambiente e ten alta desidade. Existe na natureza, no ácido que inxectan formigas e outros insectos, de ahí a seu nome. Mas tamén se pode obter químicamente por hidroxenación de dióxido de carbono usando catalizadores químicos. Isto é moi interesante porque estaríamos empregando dióxido de carbono, que é un dos principais responsables do efecto invernadoiro. É dicir, empregamos o dióxido de carbono da atmosfera para conseguir ácido fórmico, O ácido fórmico vai ser o que almacena enerxía nos seus enlaces e ao usarse vai expulsar o dióxido de carbono a atmosfera, cerrando o ciclo. Deste xeito estamos a reciclar constantemente o dióxido de carbono. Soa ben verdade, pero como vos poderedes imaginar, o proceso completo é un pouquiño máis complicado. Sen embargo, o reto non é simplemente leválo a cabo, seno o proceso de xeito que sexa económica e energéticamente viable un grupo de científicos inventou un reactor catalítico que pode originar ácido fórmico durante 100 horas sen apenas desgaste, empregando dióxido de carbono con materia prima. No mesmo volumen, o ácido fórmico pode conter case mil veces máis enerxía que o gas hidróxeno, o cal é clave, por exemplo, na industria automobilística. Nas provas realizadas, o electrocatalizador conseguiu unha eficacia de conversión de enerxía do 42%, é dicir, Case a metade da enerxía eléctrica se almacena como combustible líquido no forno. Ademais, a enerxía para realizar o proceso pode obterse mediante fontes renovables, como enerxía solar ou hidráulica, creando un ciclo que non emita máis cantidades de dióxido de carbono. Razón pola cal, este é un exemplo de química verde.